Vítejte v tvoření. Dneska si vyrobíme fluffy slis. Budeme potřebovat PVA lepidlo, temperu, renu, čistič kontaktních čoček, jedlou sodu, astrid nebo prostě pěnu na něco nějakou misku a něco, čím to budeme míchat. Veďme si nějakou misku a PVA lepidlo. Dáme do toho ale a lepidlo. Parfu, jo. Vezmeme si fiálovou barvu a dáme Nebo jakou chcete? No, jakou chcete. Um, trošku. A dáme do toho trošku. Když mi máme roznívanou, tak si vezmeme nebo ty u pěnu. Pěnu, pěnu, pěnu a dáme do toho pěnu a ten žena. Kolik? Mm. Kolik chceš? No dobrý. Tak, to chci. Mm. A pořád mě zanecháme. Tak já to třeba jednu. A není mu přidat ještě barvu. Tak. Ne co? No, můžeš, ale proš... to. To je vlastně To je tak vlastně růžová u mě. Tam si tam ještě Chceš si pít, pít, pít, pít, pít, pít, jste s slizem spokojený, ale pěna se bude dávat ještě na konec, tak můžeme začít přidávat rénu a jedlou sodu. Já se mi mě nelíbí, růžová. No dobrý, když tak předáš. Můžu přesadit? to není To je tak by bylo potřeba co To se dobrý Teď ty seš odborník na své zvěře. Tak teď jsi tady. No, nelapí. No, lepí, lepí, lepí. Lepí. Teď to vypadá, že už nelapí, ale furt lepí. Poslední. Kapka. Tak. tak, ještě. Mně se to vůbec netvoří. Má osadit třeba, Nebo to už je vytvořený. Ne, já už to beru do ruky. Ne, víc, <laughs> když se <zmořel>. <laughs> <laughs> no, tak se s tím náci tam no, Teď se mi to povedlo předtím. Má Lorenu. Já v sáži má Sady. Musí se to tam dávat. Ještě furt, Musí se snažit to tam dávat furt stejně. Má žena, počkej. Pozor, pozor, počkej. Čekej, padla. Nalepí to? Já ti říkala, Ne, že to nelepí. Ne, neděláš no, hodně slizu. Můžu? Já už to zvládnu sama. Jo, tak jo. Jo, tak jo. Už to nelepí, jo? mělo by. Tak, teď se jenom pokusím to z toho nějak pito. Pokusím se to namatat to? Ne. Zkusíme to, budeme to brat v kouskách a zpracovávat. Náco? Pokud máte sliz už hotový, tak jako, si dopadáme? to můžete, pokud máte sliz hotový, tak si <laughs> to můžete ještě přidat ne, jenom pakuj. na holení. Ne, pokud No, to uh, Jde to i s gelem. Jde to i s na holení, Nebo... S... Co? Co je lepší? Gel nebo pěna? Pěna. Jo. Ale je to jedno. Tak ještě tady spadek musím zpracovat. Tady. <laughs> to je hrozný. To je už uděláme to To je stěží, Tak. je mě z toho vydělávat ten sliz. Díky. Přidáme tam ještě pěknou. Můžu? Můžu? Um. Můžu? To bude stačit, ne? Tak což to? Jo, tak to je asi fakt flawless. Ta barva je mega. se přidávám taky. My můžeme ještě pět. Udělám to tak. Tam dám sem. tam sem, sem. Pak to dám sem, sem, sem. A zase z toho udělám kejdu. Boží. To je fakt. Kimono. Ty jsi jako a kimčonk. Ty jsi už tak prosto mělou. nějak oh, hodně mě ne. Moc velká dávka. Brum, brum, brum. Je to nezajímá, ona to má na háku. No tak nemá v háku. Se víc. A zase tebe, Kejda. Zase mám, Kejda. To je nejvíc plavesla, co jsem kdy udělala. To je tvůj jediný, co jsem kdy udělala. <laughs> <laughs> Takyže nejvíc. První sliz, nejlepší sliz. Jak to já říkám? To neříkáš. Říkám. Teď, teď to říkám, vidíš? A já to musím nechat tak. Jsem mega pěkná barva. Yuki, Juki. Juki. Kde myslíš, že má víc Já. Jo. Hej. To Ten moje mega. Já mám o ho máš jako normální sply. To je mám mega fluffy. Ty máš moje Já mám mega teplý. Ale já moje sply. Tak Tak ahoj. ahoj!